Всім привіт. Сьогодні в відео я вам покажу, як відключити передню фару без додаткових кнопок. А перед початком відео постав лайк і підпишись на мій україномовний канал. А ми по нави Так, для цього нам потрібно буде зняти передню фару з пастика. Для цього потрібно відкрутити чотири болтики. Сходиться ось тут, тут, тут і тут. Все, відкручуємо. This coming through Так, я вже відкрутив. Знімаю тепер. Все, зняли. Тепер нам потрібно витягнути. Витягнути. І так, далі беремо ізоленту і відрізуємо кусочок. І так, відрізуємо кусочок ізоленти, тепер нам потрібно запхати її поміж контакту. І так, беремо флажку чортку, беремо ізоленту. Завхаємо. Так, завхаємо. І вишні обрізаємо. Так, я вже обрізав це. Тепер зап'хаємо, складаємо все назад. І так, я вже заквал. Вишнякер. Дійте. Посморюйте тут кож. Ви натискаєте на цю кнопку. Включите, выключите, включите и Так, my way. Так, складаем. Всё. складаємо, складаем, скручиваем. Вже все скоротив. Зараз будемо заводити і покажу. Короче, дивіться. Ви можете їхати і тогати. Текст Якщо Кому сподобалося це відео, став лайк. Підпишись на мій україномовний канал. 5 лайків і наступне відео. Всім до побачення.